No, vypnu to, takže v finále, tady jde synth, napájení v pohodě, a tady eh, buzz drum, snare drum, hajtka, a tady je midi, jo. Ech. Midi je to, tohleto té resko je jakoby typ A, standard cork, no, tak toto, ne toto. Hle, pustím kanál 1, tohle je tady. To je samotný semka. Tady musí být tohle vypnutý. Redmu musí nějak to jde taky dohromady s tím men. E, no a tady jsou zvlášť kole. Kopák, hajtka. a tady snare jeden a snare 2. Jako by jedna komponenta, druhá komponenta. To jsou vlastně dva piny tady, tady na ten jack, takže to je jakoby stereo. Ale není to jako levá pravá, ale je to obsazený celý. Takže si to pak musí zpátky smíchat. Ale nemusíš to mít, mít mixák. Stačí nějaký pasivní mixer nebo zvlastlený kabel. Je to takový... tak.